усім усім привіт я вітаю вас в сьогоднішньому вечорі усім усім привіт доброго вечора так, допоки ще розсилає Instagram вам повідомлення про те що ефір почався я всіх теж вас обіймаю, дуже рада усіх бачити. Доброго вечора. Ресурсна зустріч. Попереджаю відразу, що сьогодні будуть цінності. І на рівні інформаційної присутності, якщо у вас є питання по темі, будемо сьогодні говорити про стосунки на Землі. Будемо сьогодні говорити про ієрархію в роду, будемо говорити про те важливе, що в певній мірі можна охрестити сакральними знаннями. Бо сьогодні з вами в комунікації Заверуха Ірина, майстері Марія. Я є цілителем, вчителем, майстром трансформації свідомості, провідником, і вже 14 років я працюю з. Родинами, жінками, людьми маю колосальний досвід травмотерапії і менторської діяльності. Заснувала проект People, платформа багатовимірного розвитку. Багато хто знаю, знають і знає, що знайомі з продуктами, так, назву це так, інформаційними продуктами нашого, нашого проекту, бо... Основна мета – це просвітництво, це пробудження і це, звичайно, створення такої, я називаю, на сьогоднішній день вже в цілому імперії цілителів, бо сучасні часи доводять нам це потрясіннями, наскільки є велика потреба в тому, щоб ми були з вами глибоко обізнані в фундаментальних речах. Тож, чим більше людей дізнаються ці базові поняття і застосують їх на практиці на практиці свого життя базові поняття щасливої реальності Я ці поняття запакувала в фразу «живе життя» тому що життя може бути і неживим і часто про це питають «Невже життя буває неживим?» Буває, коли воно несвідоме коли воно коли воно пронизане просто механікою реагування і сліпотою, сліпотою течої просто по, по, по, навіть не по реальності, а по ілюзії. І це дуже сумний стан, коли життя в житті тоєму немає. Тому сьогодні будемо розпочинати такі діалоги, серію діалогів, бо... Насправді я їх вела і багато років про це говорю, але вони усіли на дні старого аккаунту, якого вже не існує. І, відповідно, є потреба позбиратися ще разочок з вами по такому хорошому приводу так, і поговорити про, про ці фундаментальні поняття. І я розпочинаю це з теми «Мама». Цікаво, хто був з вас на попередньому ефірі? Ми говорили про тенденції травня. Хто був? Напишіть, напишіть, з ким я вже в регулярній комунікації на ефірах взаємодію. Чи слухали ви попередній ефір про тенденції травня 2023? Наскільки вам це було корисним, цінним? Чи бачите ви резонанс з інформаційною теорією і своєю вже практикою, бо сьогодні вже 11 травня, вже є, вже є на що подивитися. Я розповідала про ризики відновлення напруги, про те, що Україна, яка є центральною точкою Європи, буде знову знаходитися в епіцентрі гарячих подій, в тому числі й обстрілів, і всяких різних речей. Попереджала вас про захист. Дуже сподіваюся, що ви в безпеці, що ви всі в добробуті, що ви всі прислухаєтеся до, корект... до порад і застосовуєте корекційні інструменти в своєму житті. Якщо ви ще не встигли цього зробити, поверніться, віднайдіть цей ефір і зробіть, тому що травень триватиме по 6 червня, по 6 06, і усі тенденції будуть, будуть продовжувати нас з вами покращувати, бо немає нічого іншого з нами, в світі матерії тільки навчання, тільки уроки, тільки от безкінечно така академічна взаємодія. Бачу ваші відгуки. Так, так дуже, дуже рада, що ви спостерігаєте за тим, як інтегрується теорія інформаційна в вашу реальність. Це гарна звичка. Це гарна звичка, це так напрацьовує внутрішнього спостерігача і Дає дійсно відчуття, відчуття керування реальністю, тому що це не, не сліпа ілюзорність, знаєте, коли ви ну, намагаєтеся божень, боженці вказувати, і, і, і, які події вам послати, але при цьому які б події не сталися, у вас є внутрішні, внутрішні опори і певні відповіді на, на безкінечний шлейф питань, які виникають знову і знову. Погодьтеся, це, це, це того варто, щоб витрачати на це, інвестувати на це час, бо е, нині дуже-дуже потужні процеси проживають на рівні трансформації. Я вам про це казала, що глибокі процеси будуть відбуватися на рівні корекції структури молекули води. І це говорить про те, що е, життя нас з вами швидше не змінює, бо ми складаємося із води на 70-80% і ось, по, ось це 6-0-6 молекулярна трансформація структури стихії води, вона на піку своєї такої швидкості. І для людського тіла це завжди виклик, це завжди не просто вдається, особливо якщо структура людини чуттєва. З одного боку, маючи такі великі кількості потрясінь зараз, люди в великій кількості своїй закриваються від чуттєвості, відмовляються відчувати, бо, бо багато болю, але в той же час я от вас дуже спонукаю постійно до цього, не закривайтеся від відчуттів, не втікайте від болю. Просто забажайте навчитися утилізувати біль, перетворювати його на ресурси, трансформувати його в досвід, цей власне чи біль. Тому що це схоже, знаєте, як на, на, велику, на, велике, на велике кострище, коли ми, ми маємо спалити багато бревен, багато дерева, багато всякого хламу, багато всякого сміття, щоб створилася достатня кількість цього попелу, з якою може навідродитися відродитись, народитися наш, наш е, духовний аспект, як Фенікс, як Фенікс, цей рік це взагалі елементом цього року покровом е, захисним таким оберігом є Фенікс всього 2023 року. І тому о, в свій свій кастер, так, в, в, в, о, цей, ну, дійсно вогонь о, внутрішній, потрібно кидати свідомо і із власної відповідальності усе на, на утилізацію, о, ну, ніби як підтримувати цей вогонь. Але, ну, звичайно, що не, не треба туди носити те, що вам потрібно, так? Не хочеться не хочеться втрачати на підтримання цього вогню те, що дійсно ще могло би слугувати, приносити радість і тішити. А, а, але життю доведеться людину потрусити і витрусити з неї навіть те, за що вона сильно вчепилася, якщо вона не хоче відпускати те, те відмерле уже, те нееволюційне, за, за, за що ми маємо звичку Триматися із своєї внутрішньої такої дитячості, травмованості і дефіцитності, бо нам здається, що якщо ми і це віддамо, то геть нічого не залишиться. Тож сьогодні хочу з вами поговорити про ці речі, про стосунки з мамою, про поняття «мама», про материнський аспект, материнську проекцію, в нашому житті, які ієрархії є на землі, на ці, на ці теми, назву їх так, і хто ми взагалі, хто ми взагалі одні для одних, якщо брати, наприклад, такі стосунки мама-діти, діти-мама, тому що багато хто з вас, вже, скоріш за все, як і я, є і потомком, і предком, бо ми чиїсь діти і у нас уже є діти і тому це така цікава позиція на шпагаті якраз в цій позиції най найглибші найглибші іні речі зустрічаються одне з одним всередині нас бо ми вже переймаємося глибоко такими знаєте би завданнями внутрішніми не хочемо стратити не хочемо схибити так ми не хочемо ну, нашкодити тим поколінням, за які ми вже несемо відповідальність, при цьому нам доводиться ще й встигати ніби їхати по дорозі своєї долі і ремонтувати самих себе по путі, тому що ми прийняли рішення, свідоме абсолютно рішення, щоб усі негативні програми роду закінчилися на мені. І я беру за це відповідальність як берегиня, як ресурсна душа. Хто ще такий? Підніміть руку, кому хочеться такої, такої ресурсної прояви своєї любові до життя. Ресурсної, я не кажу, не, не кажу рабської, не кажу вам знаєте, такої прояви оцієї ролі із прислуговування чи із внутрішньої жертви. Кому імпонує така задача, відгукується, От напишіть плюсик, напишіть сердечко, поставте п'ятюню, бо ну, я насправді зараз розповідаю вам речі в певній мірі, які мене особисто стосуються, бо це одна із місій моєї душі і... Життя на землі – це активувати ген сестринства в людях, а це про пробудження саме якраз безумовної любові на рівні серця, що, що і відповідає за усі види стосунків. І, звичайно, це, це передача, передача спектрів інформації, знань, які ведуть до до балансу, до гармонії до гармонії і в мене є наставники в мене є мої вчителі це і живі люди це і непроявлені в тілі люди тобто дух вчителів які ведуть періодична комунікація дуже тісний зв'язок з внутрішнім вчителем я знаю своє м'я душі і мове, і Марія я так це і озвучую, я йду по ті Марії а це дорога Берегині, Берегині регіону, Берегині землі. І я знаю, що для багатьох із вас це дуже резонує чимось ну, таким схожим, теплим, цікавим, цік... якусь цікавинку викликає. Знаю, що до мене приходять подивитись, повчитись, послухати і колеги, і мої, і мої, і мої наставники навіть. І... І в певній мірі, ну, звичайно, і, і потенційні учениці, всіх запрошую учениці. чесно, от вам, усім жінкам, щиро кажу, це не, це не моя ілюзія, і, знаєте, це не маркетингова фішка, я тут уже соціально вмирала, воскресала, я не сильно медійна особа, але моя команда, команда, яка керує проектом People, постійно мене просить біти, бути більш Публічною в таких от формах комунікації, в тому числі соціальних мереж, бо ми точно знаємо з середини своєї практики, наскільки цінними є знання, які ми застосовуємо. Застосовуємо і бачимо результати. Колись я була глибоко хворою людиною, в 27 років в мене була онкологія. Маленька дитина і ніяких надій на завтрашній день. І, чесно кажучи, дуже багато... Сумнімі в тому, що це життя достойно того, щоб я його жила. І я нещодавно, буквально вчора, а може позавчора, писала такий, такий початок своєї публікації, який, який звучав приблизно так. Ну що життя, спробуй мене переконати в тому, що ти маєш цінність. Так от, любі, ось, ось ці такі наші внутрішні конфлікти, внутрішні кризи, Кожна душа на землю йде в вигляді нової людини, нової дитини з гарантованою пропискою через внутрішній конфлікт з матерією, з землею, через наявний внутрішній конфлікт в своїх інформаційних програмах, шифрах, налаштуваннях на рівні стосунків з матерією з землею з тілом з матрицею в певних мірах тобто у нас для того щоб ми вивільнили свою душу повністю в безумовну свободу мають бути не, не такі не військові стосунки з матрицею а полюбовні тобто матриця матриця це а насправді, як е, велика, е, великий університет, в якому є стіни, факультети, класи, рівні, да, там своя ієрархія, студенти, декани, прибиральниці, хтось там, ректор всього цього о, процесу. Ну, але насправді всі ці ролі займаємо ми, ми. Тобто на Землі насправді немає нікого, крім однієї людини. Одна є людина, яка розпорошена на мільярди. Часточок, і вона грається в стосунки з Богом через е, репліки, постійні репліки, репліки себе, щоб м, прожити кожен кожен елемент емоційного досвіду. І е, по цій причині ми постійно повертаємося, якщо ми ще не кожен елемент емоційного досвіду прожили. Ми знову, за законами притяжіння, повертаємося на цю планету, в цю 3D-гру, в матрицю Землі, де є матерія, де є ма. Ма – це мати Всесвіту, Шакті, енергія живого життя, це космічний аспект, дуже часто його асоціюють з... Венерою або Місяцем, Луною, лунний аспект Жіноча інтуїтивність, вищі гормональні Центри, Богині Ма, Тера Тера – це тверд, твердиня Грунт, Тера, земля І я, матерія Ми Ось через цю формулу Матеріалізації Себе на рівні Грубого Бога Через плотне тіло Знову і знову повертаємося, щоб вирішити оцей черговий відрізок внутрішнього конфлікту між «ма» і «тера», між небом і землею, між духовним і матеріальним. Дуже сподіваюся, що моя комунікація для вас зрозуміла, наскільки, наскільки вербалізую доступну думку, Давайте так, 5, 4, 3, 2, 1. Наскільки ці поняття вам зрозумілі, відгукуються, і чи потрібно якимось чином більш, більш такою світською мовою рожувати ці поняття? Хоча я думаю, що не потрібно, того продовжимо. Тож, внутрішній конфлікт з мамою це наша прописка на землю, з матрицею, з матерією це не про стосунки з там Галиною Адамівною це наприклад мою маму так звати чи у когось там Світлану Петрівною чи Тетяною Іванівною всі мами це такі самі діти землі як і я як і ти і на рівні душі ми ми абсолютно рівнозначні але в в ієрархії роду землі ми граємося в я раніше народилася, ти пізніше народилася. Це дуже така умовна гра, тому що дуже часто душі змінюються позиціями. Дуже часто. І більше того, якщо говорити про маму фізичну, біофізичну, як от буду казати так, моя от Галина Адамівна, це моя мама, чи я, наприклад, для моєї доньки Діани Романівни, як мама, то що це за така збірна солянка в її образі, чому ми вибираємо конкретну, конкретну маму. До речі, про поняття, як ми вибираємо, чому вибираємо, що це таке вибір, як відбувається цей вибір, я розповідаю на фундаментальному курсі «Сам собі цілитель», який у нас є в абсолютно онлайновому, дистанційному доступі для засвоєння. І більш глибокі поняття ми розбираємо в курсі «Сферична сім'я». «Сферична сім'я». Запрошую попасти на черговий річний, річний трансформаційний курс «Крила», де відбувається через трансформації створення щасливої жіночої долі. Я не теоретик, зразу вам кажу. Я трансформаційний тренер і майстер. І е, вивільнення ресурсів, створення себе на рівні щасливої жінки, а не зручної дівчинки, чи поважної чи красивенької шкурки там, і так далі, всякі різні асоціації бувають жінкою, через трансформацію. І трансформаційний курс Крила у нас починається 1 серпня. Дуже рада бачити нових нових жінок тому що я знаю точно що на що ви здатні на що ви величне здатні в, своїм, в своїй долі але треба трішки додати спектрів знань і підтримати в трансформаціях тож до речі хотіла вас запитати запропонувати отаку от, от буквально перед ефіром прийшла ідея а що як а що як? Ми з вами позаємодіємо через отакий формат комунікації. Наприклад, у вас є якась життєва ситуація, вона, припустимо, стосункова. Я маю колосальний досвід травмотерапії і супроводу людей в різних видах стосунків. На сьогоднішній день немає жодної теми, з якою я не працюю. Понад 21 тисячу людей провела крізь своє серце на рівні персональної, персональної терапії. Це, це моя статистика. І що пропоную? Дивіться. Припустимо, у вас є якась конфліктна ситуація. Я говорю зараз спеціально про конфліктні ситуації, тому що ну, це дійсно те, чому доречно приділити увагу і інвестувати в неї свій час. Тому що зараз дуже швидко проростають карми. Ну, тобто наш бумеранг прийде причину наслідкових різних алгоритмів він настільки швидко зараз літає що матеріалізація усіх наших станів відбувається ну, буквально чути не миттєво тому зараз дуже важливо в цей час всі внутрішні конфлікти вміти вирішувати і вирішувати їх ефективно щоб виходити через ці точки болю і і не, не, не перетворювати їх на страждання. Я зараз до своєї команди хочу звернутися з великим проханням зберегти усі питання, які, які проявляються в ефірі, тому що вони в мене потім, виявляється, зникають, коли, коли ефір залишається в ефірі. Я не бачу потім ваших о, цих запитань, коментарів. Я дуже прошу дівчата із команди People, збережіть, будь ласка, питання. Вони якраз будуть частиною тієї ідеї, яку я намагаюся зараз озвучити. Так от, якщо у вас є якісь конфлікти і ви хочете о, послухати альтернативну думку чи побути в просторі діалогу з душею бо маю таку схильність і здатність і дар читати простір душі я така від народження то пишіть пишіть і задавайте ці питання періодично на сторінці я буду виставляти або в сторісах або в публікаціях ну, такий збірний так постінг щоб ви під ним залишили свої питання і що я пропоную на цьому рівні? Я не зможу вам надати індивідуальної консультації всім і кожному, але я можу прочитати ваш запит і сказати, що б робила я на вашому місці. Просто поділитися своїм досвідом. Я можу, можу розшифрувати роз, тему на рівні варіантів. Давайте спробуємо створити таку цінну абетку на тему стосунків в новому часі, тому що ми усі з вами хочемо того чи ні, будемо переводитися нашою терою, землею, нашою оновленою матерією, матір'ю матір Всесвіту на абсолютно інший тип взаємодії один з одним, на сферичні на сферичні алгоритми побудови сім'ї і роду. І як виявляється, цих знань зовсім мало про стосунки в сферичних сім'ях. Можна сказати, що їх ну, немає. І їх іще провідникам предстоїть. Так, це стоїть задача зібрати акумулювати, структурувати, понаписувати ці трактати, методички, книги, курси, лекції і, можливо, навіть дійти до шкіл, садочків і університетів, щоб ці знання крокували з нами за руку, поки ми ростемо, а не ми їх шукали по крупиночках, так, коли у нас ті самі Кризи і конфлікти, які ще й дуже швидко в новому часі проростають неприємностями. Ось така у мене ідея виникла. Як вам ідея? Поставте, поставте хоча б по плюсику, побачу, чи, чи відчувається цінність, чи забажала би ви, мінімум, ви, от прямо ви. Ну, можливо, навіть зараз, навіть в цьому ефірі, написати свою, свою, про свою біль. Так? От, ну, наприклад, це могло би звучати. В мене погані стосунки з е, мамою мого чоловіка. Що мені робити? Кому яка тема резонує? Я не можу налагодити взаємодію там, чи з сином, чи з донькою. Напишіть, якщо ви готові написати це зараз. Що би ви робили на моєму місці? Я обов'язково на всі питання найду час створити звуковий або відеоряд відповіді і поділюся своїм досвідом. Він у мене дуже багатий. Ось. І, можливо, в цих відповідях ви віднайдете якісь собі підказки, чи опори, чи цінності, чи, як, як мінімум, хоча б інсайти, які сфокусують вас на якійсь темі чи нададуть впевненості в ваших рішеннях, в ваших діях. Бо іноді нам дійсно для того, щоб проявитися із правди, не вистачає просто якоїсь іще зовнішньої, зовнішньої киваючої голови, яка ніби як підсилює наші ж внутрішні відчуття. І тоді нам набагато легше зробити якісь дії, в цьому, до речі, і полягає жіноча сила, жіночий простір, жіноча синергія і той самий ген сестринства, який, умовно кажучи, і сестринства, і братерства, його правильно назвати, бо це про нашу спільнорідність спільно на, на, на рівні серця. Тож, мама. Повертаюся до теми, я бачу, що ви пишете, але я дуже вас прошу, кон конкретизуйте, конкретизуйте тему. Просто фраза стосунки з мамою, стосунки з дитиною, це, це не дуже зрозуміло з точки зору запиту. Конкретніше, будь ласка, конкретизуйте е, тему, бо, наприклад, стосунки з дитиною, дитині скільки? Дитині 3, 23, дитині... 16 це різні стосунки з різною дитиною. Є вікова психологія, є поняття циклів, є поняття циклів. Ми визріваємо дуже, дуже нелінійно. І взагалі я вам хочу сказати, що з точки зору віку, по суті, до 21 року кожна людина це дитина а то і до 24-25 це дитина в ієрархії роду і ось з цього 21 року до 28 років у нас тільки-тільки починається реальність, реальність до того часу ми, ми ще як дитина родової системи по суті до, допроживаємо ті самі конфлікти, ті самі кризи, про які я вам зараз намагаюся розпаковувати через тему. І ну, ми, ми, ми дійсно ще собі не належимо, можна це так навіть назвати. Дуже в певній мірі взаємозалежимо. взаємозалежимо від, від нашої генетики, від нашої, від нашої родової суті. Під словом, під фразою «родова система» я, як, як майстер і Мар'я, буду так це казати, маю на увазі не, не мама, тато, бабусі, дідусі, і оці 128 осіб, які мають прізвища, і, імена, і навіть могили. Багато хто, так? Під фразою «родова система» я маю на увазі в тому числі і наших споріднених по духу, тому це і про космічні племена. Космічні племена – це ті ієрархії традицій, традиції, саме традиції інформаційні, традиції знань є нашим, нашим космічним племенем. Тобто кожна душа має своє, свою таку, знаєте, зграю своїх, кожна душа вона має своє племя космічне. І це говорить про те, що в одній родовій системі, земній родовій системі, можуть зібратися адепти абсолютно різних космічних племен. Зараз на пальцях це навіть поясню. Космічне племя – це може бути, наприклад, ось, ось такий. Ось такий е простір. Музиканти, ті, які живуть життя через музику, еволюціонують через музику, космічне племя, наприклад, скульпторів, які живуть це життя і пізнають реальність, і налаштовані на свій оцей е ікігай, у них ключик до щастя, це е через тактильність так через ну, умовно кажучи космічне племя скульптор це може бути і масажист і людина яка готує їсти тому що вона як алхімік взаємодіє з різними елементами які хочеться жмакати руками космічним племенем є воїни є ті які постійно революційно за щось борються їм їх хлібом не корми їм дай по по Подоказувати якусь справедливість, поборотися з несправедливістю, це, це темпераменти, це космічне племя мудреців, тих, які належать до когорти вчителів, які із втілення в втілення, із життя в життя, із роду в рід, із епохи в епоху знову повертаються на землю і знову навчають, і знову навчаються, і знову навчають, тому що душа належить до цієї цієї сім'ї сім'ї душ я зараз доступно пояснила що таке космічне планета, тому що от я наприклад зараз маю сім'ю в мене є двоє дітей підлітків є я в своїй родині як дитина і я в своєму дитинстві дуже не вписувалася там в свою родову систему як от такий от дивний дивний інтуїт з дивними здібностями, з дивним баченням реальності. І ну, мені зараз це очевидно, що ми просто з різних космічних племен, але зібралися в одній родовій земній системі. То от зараз поняття «рід», «рід», «на рід», «рід», і навіть от ми кажемо People, от ми в проєкті People називаємо один-одну «піплами». У нас зараз задача... Ось ці, ось ці системи між собою в собі поєднати, поєднати. І здатні ми це зробити якраз на материнській платформі в собі, на, на платформі мат, нашої матриці життя, матриці життя, на платформі нашої перинатальної матриці. У нас є матриця, яка дає нам гарантовану гарантований білет в еволюцію і це ті типи уроків, завдань, задач які ми приходимо вирішувати бо, бо натворили помилок криз і конфліктів в минулих, в минулих спробах, так, будемо казати в минулих, в минулих інкарнаціях не тільки навіть на землі ці інкарнації були і є у нас і ось ця матриця так вона у нас локалізується на рівні системи нашої системи на другому центрі тобто ми ми в животі мами виношуємось другий центр це Сватхістана це о, на рівні нашого тіла так от пупка тобто нас тут нас тут пуповиною прикріплює тіло мами до себе, і ось на цьому другому центрі локалізовані усі наші перинатальні матриці. А ось, ось та матриця стосунків, про яку я зараз намагаюся тільки-тільки розпочати говорити, це... це це схоже на квітку життя, це схоже на мандалу, яку ми здатні створювати, формувати і керувати нею, вона локалізується на серці. На серці. Тобто стосунки з космічним племенем у нас починаються з серця. Допоки ми не виростили себе до такого рівня свідомості, щоб бути сердечною людиною і взаємодіяти через відкрите серце з простором життя і самими собою, ми не можемо війти в пряму комунікацію з космічним племенем. Зрозуміли алгоритм, як досягнути комунікації і знайомства з космічним племенем? Яким чином ми потрапляємо в простір у тих самих своїх? До мене, наприклад, дуже часто приходять дівчата, які навчаються, практикують, роблять, практикують зі мною йогу, медитацію, різні-різні енергетичні практики і раз, раз по раз так їх десь щось резонує, резонує, а потім зіз, зіз, зіз, дозрівають, так можна сказати, і приходять на ініціацію. От на ініціаціях якраз я допомагаю прожити оце з'єднання через усвідомлення і звідки ти, так, Чи їх ти будеш з якого ти племені, чули фразу якого ти роду племені так що ж вони мали на увазі коли казали племені бо фразу чули, але багато хто її ну, не намагався розшифрувати, ну ми ж ніби не, пер... не, первинно... не первинна спільнота да? не первобитний строй коли племена були ну, буквально по землі, да? От, ну, ніби як такі зграйки що ж тоді люди в цю фразу вкладають? Насправді, з якого ти родує племені, мається на увазі рід. Це наші споріднені по крові, мама, тато, бабусі і так далі. Це земний рід називається. У нашої структури це ніби як коріння у дерева. І космічне плем'я – це як наші гілки, які йдуть в, теж ніби коріння в небеса. І, і там у нас теж є мама і тато. Ось до чого я це все розповідаю, тому що якраз на рівні свого серця ми, коли визріваємо із родової системи Землі до дорослого адепта, зустрічаємося з готовністю познайомитися з космічним мамою і татом. І це ну, не зовсім те, що ми називаємо Творцем, Богом Чи ну, першим джерелом Тобто можна сказати Що у кожного з нас на рівні е, Духу Один Отець Небесний Він, він ну, ніби як Ділиться, ділиться е, Навпіл Як потоки енергії Що проявляються нам І так легше сприймати це е, Як Бог і Богиня Бог і Богиня І оці Бог і Богиня Це наші Небесні, космічні, тато і мама Нам дуже хочеться їх зустріти Дуже часто це, ця зустріч відбувається через вчителів земних ну, У мене, наприклад, так це сталося Я зі своїм космічним племенем познайомилася через провідників, вчителів І я їх так і називаю Хресна мама духовна і хресний батько духовний У мене є ці Дві людини, наставники, які доторком до моєї системи включили ось ці зерна потенціалу. Це ніби як з ліючки полити, так? і воно от ніби дало. Зараз я для багатьох являюсь таким вчителем, провідницею, ліючкою, і, ну, ну, бо така дорога. Хтось із вас буде для інших теж, можливо, ви вже є, теж такою ліючкою в житті інших. І ось, ось, цей, ось цей наш такий хист, наш потенціал називається ген матриарха чи патріарха. Матріарха чи патріарха. Я їх називаю в своїй структурі вчення берегиня. Ось, от в мене берегиня є, є берегиня і хранителі. Хранителі – це більше чоловіки, берегині – жінки. Але ж дуже часто хочеться розібратися з базовим, щоб підійти до фундаментального, розібратися з локальним, щоб пізнати в глибину глобальне, правда? І е, дійсно це, це правильно, і треба рухатися з, від малого до великого і послойно, покроково розбиратися з, з усіма цими поняттями, темами, понятійними базами, і щоб вони не були таким на, на, на інформації, а дійсно структурно е, слой за слоєм, як знання лягали і застосовувались на практиці. Тож, хто така мама? мама? Мама, яка народила наше тіло? Родітелі, це радівши тіло наше. І це їхня головна функція і роль. Безпекова, е, матеріалізуюча, карма. Благословляюча, можна так сказати. Ми, наш, наша мама – це завжди ворота, запрошення, здравствуй, карма. І причому о, о, з, такий збірний образ нашої мами – це є усі ті якості, які ми в собі не доробили, не дошліфували, не довели їх до до такого логічного завершення Тобто мама завжди є тією особою якою ми вже колись були можна отак от умовно це сказати описати ну, не, не буквально так та саме ім'я та та сама, та сама зовнішність там і та сама там країна чи Родина – ні, а, але з точки зору сукупного образу наша мама да, оліцетворяє наші недостатки із множества воплощень, вона собою проявляє наші сукупні недоліки із багатьох втілень, і так ми потрапляємо із мами в маму, в маму, в маму, в маму, в маму. Тобто, навіть е, забажавши налагодити стосунки і вивести їх на люблячий рівень тільки з мамою і татом, ми здатні досягнути пробудження, просвітлення, прояснення цілісності безумовного щастя. Гарантовано. Тобто, людина, яка взялася за цю задачу, за цю ідею, за цю роль, за цю... За, за, за таку, ну дійсно, роботу, працю вона гарантовано втрапляє в той континіум, де вона почине, почне жити своє найеталонніше, найщасливіше втілення, яке дійсно буде хотітися в кожному дні назвати найкращим воплощенням. Да, там, і відчувати всі типи види підтримок, всі види ресурсів, всі види нагород бути в своїй родовій системі як дар Божий розумієте бути от таким таким такою цвіточком цвітущим от я вам всім бажаю досягнути цього статусу присутності в своїх родових системах і власне кажучи все що роблю я присвячую саме цьому і практикуми, і і сатсанги, і і консультації лекції щоб бо бо коли людина як квітка як бутон доросла сама в собі до ось цього рівня серця ось тут уже з цього місця нам ніхто не потрібен на рівні з позиції знаєте підкашчика там якогось там порадника ще там чогось тому що ми уже в цьому місці бачимо своїх ми чітко відчуваємо куди ми живемо і нам хочеться об'єднуватися з іншими тільки спектрами цінностей ми хочемо вже з цього місця ми хочемо обійнятися зі своїми і почати якісь спільні проекти реалізовувати тобто з цього місця ми ми творці ми творці з цього місця ми здатні створювати реальність створювати той світ як про який мріємо і це у нас виходить саме тоді коли ми об'єднані Бо із егоїзму, який знаходиться на поверх нижче, ми не здатні створювати реальність. Ми реальністю можемо керувати, тобто бути в позиції умовного лідера. Лідерство це завжди, завжди така роль, яка має здатність міняти місцями, міняти адептів місцями. Особливо, коли мова йде про вершинку, вершинку цієї піраміди, піраміди нижнього трикутника, успішний успіх, який граються часто люди, не потрібно на цьому рівні зараз зупинятися в своїй еволюції душі. Рухайтеся далі, не зупиняйтесь на цьому поверсі. Цей поверх зараз дуже активно запрошує людей вийти на собі і погуляти. Зараз люди здатні заблукати в цих дібрях свого егоїзму. Не виходьте, не... не не захоплюйтесь цими липучими такими знаєте провокаціями розкрутити довкола свого пупка якусь орбіту і роздути знаєте себе як персональний бренд і кічитися оцим оці, брендінгом я я дуже звертаюся до тих хто мене чує хто розуміє мій голос серця зараз час творців і ми е, маємо рухатися з цього з цього з, цьо, з цієї позиції егоїстів на поверх вище усвідомлюючи свої суперсили усвідомлюючи свої е, сильні сторони але з метою об'єднання їх уже не треба там досягати великого успіху спочатку я спочатку стану там очень сильно популярна там, чи ще щось. Я зараз тут напрацюю клієнтську базу спочатку. Ви тут мене посидьте, почекайте тут, там, на, на своєму серці. Так не працює, так не буде. Люди, які виходять на цій орбіті, маніпурні, зараз і заграються в егоїзм, вони не мають потім змоги встигнути повернутися до ось цього стовпа світла, який залишили за спиною. Тому що зараз міграція міграція в, ці, в квантові часи прискорення реальності цього самого стовпа світла дуже швидка і там, де ви його залишили, ви повертаєтесь назад його вже там немає То я це називаю ну, заблукати в горизонтальному лабіринті ще навіть 5 років тому таке не відбувалося і можна було собі дозволити Погуляти по цій горизонталі то тудисі, то сюдись. Але коли прийшов час ковіду, ми побачили це запрошення, як простір матерії нової землі, нью навчає активно навчає нас об'єднуватися. І ось ця мета об'єднуватися, вона має проростати всередині нашої структури не із... Не із дитячості, не із страху не вижити в одіночку, не із дефіцитності, що знаєте, як в минулій епосі. Женяться, бо в парі вижити легше. Народжують багато дітей, тому що діти – це нова робоча сила. Оця епоха вже не існує. Це була епоха риб, її вже немає. Ми з вами зараз знаходимося в епосі водолія, і це часи творців, це час творців. А творець проявляється, проростає, проявляється, пробуджений і, і ну, дійсно помітним стає саме серця, коли ми об'єднуємо об своїми спектрами е, потенціалів. Наскільки я зараз доступно донесла до вас думку 5-4-3-2-1, дуже важлива мені ваша, ваша реакція, я за нею свідкую. Що ви пишете, наскільки е, зрозумілим месендж є, оцей посил, порив, не, не варіться довго в своїх ось, знаєте, таких дитячих травмах. Якщо у вас є усвідомлення якоїсь своєї точки болю, чи то ви застряли в страхах, чи то ви застряли в почутті провини, чи то ви десь застряли в низькій самооцінці, застряли в образах, застряли в чому там ще в соромі. Якщо ви застряли в невмінні керувати енергією живого життя, Прийдіть в проекти, прийдіть до майстрів, прийдіть до вчителів, прийдіть в простори, до цілителів, прийдіть туди, де вам швидким чином допоможуть виростити себе до людини, яка живе через серце. Я дуже раджу почати практикувати, хоча б робіть комплекси йогічні. У мене величезна кількість комплексів створена саме на розкриття серця, на зцілення сердечного центру, на вміння любити, на вивільнення страху, перед любов'ю на, е, на на напрацювання довіри до життя це все про серце це все про серце і тоді у вас почнуться стосунки з вашою мат матою у вас почнуться стосунки з вашою з вашим космічним племенем ви віднайдете не просто експертність в цьому в собі і в цьому світі віднайдете Ті справи життя, яким, яким, якими вам буде хотітися займатися, тому що саме зв'язок з космічним племенем відкриває нам дороги, пути душі. Тобто ми починаємо чітко розуміти, ким ми є і для чого ми народилися. На рівні не просто жопа сидіти в якомусь кріслі кабінеті, щоб нам там на хліб і виживання накапали гроші на рахунок. Розумієте, не з такою метою а з, з метою бути щасливими в кожній миті, при цьому маючи доступ до усіх ресурсів, які задовільняють усі наші потреби. Ось, це дуже важлива, дуже важлива е, задача. Але так сталося, так склалося, що переступити через свою земну природу, породу, Через оцю, знаєте, через цей поріг такий взаємодії з першими воротами, через які ми пройшли в життя. А це мама, да, мама, карма, здравствуй, карма, да, от тіло мами. Ну, ми, ми не можемо рухатися далі. Мама це взагалі номер один, з чим ми, ми постійно все своє дитинство пропрацьовуємо стосунки. Через стосунки з мамою ми пропрацьовуємо і усвідомлюємо, які у нас сформовані внутрішні конфлікти і кризи самими з собою. І, і, звичайно, з татом теж, але от з татом це починається після десяти років, входить в фазу глибинних, уже таких, розкачка така. Починається стосунки з татом з 10 до 20 років – це активна фаза. Потім з 20 до 30 років у нас знову з мамою – активна фаза. Потім з 30 до 40 знову з татом. І, і так от нас катають знаєте, по, цьому, по цій вісімці, по цьому, по цьому символу безкінечності наші качелі допоки ми, ми всі свої кри, кризи, конфлікти не усвідомимо, не помітимо не побажаємо за них взяти відповідальність і звичайно не, не вийдемо із них і от всі, всі, всі 40 років да, от про які я вже сказала точка 40 років тут уже у нас або буде чітке усвідомлення контакту з небесним племенем і мир між нашим небом і землею, нашим духовним началом і матеріальним началом. От в 40 років це такий останній іспит. Ми в 40 років здаємо цей іспит. Максимум він може розтягнутися з 40 до 43. Це от важливий нюанс. Останній піковий такий рубікон – це 43 роки. І е, най, найбільшу, найбільшу таку точку болю так, от ми проживаємо на рівні невирішених стосунків саме з ось цим родителем, який родив наше тіло, да, з, з нашою біофізичною, біологічною мамою. Є ще таке в психології, психотерапії поняття, як материнська позиція. Тобто, дуже часто ми, люди, граємося в стосунки з мамою через е, стосунки з кожною Буду казати так, жінкою в даному контексті, жінкою, яка для нас має авторитет. Наші стосунки з мамою будуть кожного разу програватися е, з біофізичною мамою. Наші стосунки з біофізичною мамою кожного разу будуть переноситися як на, так, на, таке, на, зеркало, на, на, на, при взаємодії з будь-якою жінкою, яка е, у нас викликає авторитет. Це може бути начальниця, це може бути якась там, е, якась, ну не знаю, як, як, навіть вчитель, навіть вчитель. Ну от з собою я бачу, як граються багато моїх, да, от себе бачу в ролі мами, в багатьох долях і моїх учениць в тому числі, як переноситься оця, це травма можна сказати так і добре як коли ти це можеш просто спостерігати з внутрішнього спостерігача а не підігравати цьому театру абсурду ну власне кажучи в мене є це бачення то я не підігрую а надаю спектр зцілення іноді, іноді доводиться навіть від себе знаєте ну прогнати прогнати далеко на далеку територію тих, хто дуже сильно прилипає до цієї гри, щоб через потрясіння, через таке вигнання, знаєте, як от з раю вигнали, людина забажала усвідомити наявність цієї глибинної кризи в собі і і е, забажала її зцілити. Стосунки з мамою, стосунки з татом не можуть зцілитися на рівні цієї е, базової кризи, як сукупний досвід душі всередині нас без свідомого рішення на це. Я хочу, щоб ви це розуміли. Це не соплі, це не насморк, це не алергія. Вони самі по собі не проходять ці кризи. Їх потрібно усвідомити. Вони тільки через усвідомлення стілюються і покидають, архівуються. Тому що дуже часто люди граються вона «Треба пробачити маму», «Мама така-сяка», «Мама тосьо». А насправді зцілення і вивільнення полягає в тому, що ви приходите через усвідомлення, що немає чого пробачати. Не було провини, не було винуватого, не було того, хто, не було того, хто великий, не було того, хто маленький, тому що ми місцями міняємось весь час. І, ну звичайно оцим речам усім як це робити як це проживати ми навчаємо приходьте практикувати приходьте навчатись приходьте навчатися самі стілюйте себе навчайте інших допомагайте іншим стілювати себе це неймовірно важлива задача зараз люди дуже травмовані а швидкість швидкість проявлення дуже висока і е, повернуся до теми так е, ось ось Ось та базова криза, знаєте, як найпростіше е, усвідомити, про що йде мова. Я вам приведу свій приклад, От просто прямо такий свій особистий приклад із свого дитинства. Я добре зрозуміла, е, ну, це я зараз можу так усвідомлення про це говорити, але в дитинстві е, я це просто спостерігала, Так, зрозуміла це на рівні спостереження, що... В мені є якась криза, є якийсь конфлікт, є якийсь конфлікт, тому що я весь час відчувала себе ну, ніби як зайвою, що щось таке на землі, саме по принципу ось, ось цієї своєї ну, нестандартності. І якщо вам цікаво, як побачити, чи є такі речі у вас, чи у ваших дітей, я консультант БАДЗИ, це аналітична система, це дауський гороскоп, що розпаковує знання про долю. Ви можете задати свої параметри, свою дату народження в відкритий, відкритий калькулятор системи БАДЗИ і подивитися, що у вас що у вас за е, матриця, матриця долі. І от якщо ви побачите там такий елемент, який називається коса, касає печать, коса печать, касає печать, е, є два види ресурсів: правильна правильна печать, в російському мові скажу правильна печать, косає печать, правильна е, печатка, так, і е, Коса печатка. От у, мене, у мене в моїй структурі долі касає печат. Це нетрадиційні знання, і це тяга до е, різних видів ресурсів, в тому числі і до самого життя, і до матерії через нестандартний підхід. Е, в тому числі це можна навіть пояснити як... Е, я належу до тих типів особистостей, які не можуть віднайти зв'язок з ресурсами через маму фізичну, а мають віднайти зв'язок з ресурсами через маму космічну. Якщо у вас, чи у ваших дітей, чи у ваших близьких є ось ця касая печать, ви ви гіпотетичний містик, ви, скоріш за все, цікавитеся езотерикою, ви десь приблизно такий самий адепт, якому просто ну, безнадійно, безпалізно шукати прохід до до стосунків з матерією через фізичну маму вона просто не є вам проходом вона ну, не, не, не, не заявляла оцієї функції ролі в неї немає на це інструментів От я наприклад є мамою доньки і я дивлюсь на структуру своєї доньки а у неї в її структурі є і касає печать і правильна печать і я вже розумію ага значить я їй треба багато, я їй потрібна в великій кількості комунікації, як той, хто навчає. Тобто, мова йде про те, що мама в нашому житті – це не тільки ворота в карму, це не тільки тіло, яке здало себе в аренду, щоб склепати наше тіло, це не тільки людина, яка вигодовує нас і прививає нам різні правила нашої родової системи, знайомить з ними, так от, є ще нюанс. Якщо, якщо ви володарка нюан... цього типу ресурсів, як касає печать, це говорить про те, що ваша душа прийшла на землю, щоб навчитися жити і здобути усі типи знань не через вашу біофізичну маму, а через простір споріднених. Тобто вам, як нікому іншому, дуже важливо швидко еволюціонувати до рівня серця, швидко еволюціонувати. А якщо така задача у душі, то в неї буде велика кількість потрясінь, розумієте? Тому що еволюція в нас відбувається через велику кількість різних ситуацій. Швидко еволюціонувати. Можуть бути там хвороби якісь, конфлікти, переїзди, скитання. Взльоти, падіння, смерті, народження, вийшла заміж, розлучилась, діти, викидеш, ля-ля-ля. Знаєте, от, от такі от прямо багато всяких різних подій, щоб ми добралися до отої точки в 40 років гарантовано, а, а бажано в 30, 30. Тому що з 30 до 40 у нас вже знову по новому віку е прокочуються стосунки з татом. Щоб ми до 30 років добралися гарантовано Уже з відкритим серцем З зрілою позицією себе в собі З усвідомленням своєї ідентичності І розвивалися, будуючи не кар'єри Не своїх близьких і рідних строїли да, І там перший, второй раз посчитайся, А життя, життя Тому що з 30 років жіноча система вона, вона має розквітати, щоб формувати живе життя і ну, дійсно бути, бути тим джерелом енергії, про які ми тільки дуже часто читаємо, а, на, а насправді самі як ви, вижатий лимон, думаємо, де б собі ту енергію ще знайти, а не те, що бути для когось джерелом». Наскільки резонує вам ця зараз моя монологова проява, поставте плюсики, плюсики, насипте, наскільки резонансу, стільки плюсиків. 5, 4, 3, 10, проявіть щедрість. Нехай і наші аккаунти покажуть в топі це відео, можливо, воно комусь принесе цінність або налаштує як мінімум на важливі зони фокусу уваги, щоб найближчим часом захотіти, захотіти пізнати ці теми в глибину. Бо дуже багато людей, які такою фігньою страдають, які намагаються зрозуміти, куди б то піти вчитися, ким би то стати, де би тут грошей добути, як би так боргів позбутися, як би ще щось. А ці всі поняття, це просто, знаєте, ну можна сказати хибні галюни якими ми не повинні бути озадачені на в своєму дорослому житті тому що коли ми досягаємо цього статусу особистості я творець то наш внутрішній творець він так хоче так хоче масштабування так хоче він нової взаємодії він хоче до чогось світлого, чистого, ясного долучитися. Він хоче плекати дітей, виховувати, матеріальні блага, про матеріальні блага турбуватися, із ресурсного стану, із достатності, а от це все формують наші стосунки з матерія. Так, матера і я. Ма я. Матера і я. І якщо ми в своїх минулих життях були достатньо щедрими по відношенню до планети. Тобто ми усвідомлювали, що потрібно про неї турбуватися, що це наш спільний дім, що це простір нас усіх як дітей єдиної землі. Якщо ми були дійсно мудрими і свідомими в своїх стосунках з тілом, тобто ми не, не, не проявлялися по відношенню до свого тіла як такі споживачі знаєте які просто юзають його просто юзають його з метою досягнення якогось результату і недостатньо гармонійно стосунки вибудовані наприклад там зі сном з харчуванням а, але якщо в нас це все було добре шикарно да от ми класно відносилися до до тілесного аспекту якщо ми відносилися поважно до усіх живих істот усіх живих істот тобто навіть на рівні от, дуже часто кажуть ну ми колись всі були не вегетаріанці це останнім часом тут мода на веганство вегетаріанство пішла ну насправді це не так є космічні племена тобто є ті планети з яких ми поприлітали назву це так де взагалі ну, ні, ніхто ніколи один одного не їв. А є, а є космічні племена, дійсно, у певних типів людей, які, ну, я її називаю алхімією землі, цю, цю взаємодію, або, можна сказати, таким, знаєте, неошаманізмом. Можна абсолютно по-іншому віднестися до процесу, в тому числі поїдання тієї тварини, яку ти, ну, припустимо, приручив чи виростив, чи яку ти догнав у лісі як мисливець. Колись була ціла, ціла традиція пер... цього переходу енергії духу тварини із її тіла в тіло людини, тобто людина вміла, древня людина вміла перемогти, істоту цю, силою своєї біофізичної природи і при цьому дарувати цій душі шанс, пройшовши через своє тіло, людське тіло, піднятися душею вищі аспекти буття. Тобто, це цілий ритуал, це, цілий, це ціле таєнство. Зараз ми сміємося над цими поняттями, да, хіхікаємо, кажемо, ой, це були якісь незрозумілі жертвоприношення, ой, люди гралися там в язичество, це насправді ж Бог єдиний, Бог дух єдиний, але дух його є в усьому, і о, оці ігри, в які граються люди, вони в різні часи були дуже, дуже різними, вони ж дуже прекрасні, вони дуже цікаві, вони не є поганими чи хорошими, вони просто... Різноманітні. І наша задача в сьогоднішньому часі до всього відноситися миролюбиво, без осудження. Якщо ви відчуваєте, що вашій біофізичній структурі, вашому емоційному тілу, вашій духовній складовій, воно, ну, як, як то кажуть, вавред, у вас немає резонансу з цією вібрацією, тому що, ну, наприклад у духу людини, яка належить до космічного племені воїнів, у них є резонанс з вібрацією боротьби. І навіть цей смак, смак смерті, можна сказати, на тарілці, вони його перетворюють на духовну практику. Я дуже сподіваюся, що я вас зараз не заплутала і не, не направила на хибні дороги, а просто спонукала до дослідження цієї теми в глибину. Тому що я, наприклад, вегетаріанка більше 10 років і для мене це комфортно, для мене це любов на рівні стосунків з моєю системою, з моїм тілом. В моїй сім'ї не всі такі, в моїй сім'ї не всі такі. Донька, наприклад, вона має оці стосунки з, з, зі світом через... Через споживання, припустимо, да, буду казати, плоті інших істот, і чоловік мій теж, але син – ні. І якось так ми живемо, цікаво. Ще більше спостерігаю за цією різністю наших, наших початків, наскільки ми, наскільки ми всі різноманітні. І це не повинно викликати причини для конфліктів у нашій з вами оцій сердечній орбіті і о, бути ну, якимось при, причинами, приводами та, для наших оцих війн між небом і землею. Усе здатне бути висвічене нашою дійсно безумовною, безумовною щирістю, тому що людина, яка бачить, що щось справжнє, вона ніколи не буде це справжнє насилувати, е, ну, Якоюсь догмою, і ем, особливо це стосується ну, наших близьких стосунків, так, коли мова йде про партнерів, про дітей, про батьків. І якщо вам доводиться спомічати чи проживати якісь конфлікти на цю тему, от в мене, наприклад, був такий конфлікт з моєю мамою. У мене був цей конфлікт. Але от сьогодні тема мами, я, я втрачала свідомість, коли там, знаєте, я виросла в селі. І були такі, мої батьки вирощували худобу, тримали свиней, були корови, бички, там, кури, всякі, ну, всяка живність. І я дуже травматично сприймала, я дуже все відчувала, бачила душі, відчувала емоційним тілом все. Я вела діалоги з цими вмираючими тваринами, ну ви б бачили це життя, це був ад, можна сказати так. І... І моя бабуся, і моя мама, були моменти, що вони мене, ну, можна сказати, заставляли там пожирати там те м'ясо і сало, я втрачала свідомість, я просто могла впасти в обморок, реально, настільки це було мені насиллям. Мама зараз по-різному на все дивиться, так, мама пише і розповідає різні історії про наше життя. І, звичайно, що вона грала ту потрібну роль в моїй долі, яка спонукала мене виходити з моїх конфліктів, моїх криз. І повірте, любі мами, коли у вас зараз є діти, ви не можете звільнитися з цієї функції, ви не можете звільнитися з цієї ролі, ви не можете звільнитися з цієї позиції. Це як відмовитися від материнства, розумієте? Це як, це як кинути свою дитину, як сироту покинути в її... В її цьому е, університеті нам доводиться грати, грати певні алгоритми е, взаємодії, де ми, ми, ми інструменти в, ось, в цих кризових станах, в конфліктних певних діалогах з собою наших дітей. Особливо це стосується донюк, особливо це стосується жінка-жінка, е, ну, да, коли мама-донька. З нами трішки інша історія. Так от, в мене був цей конфлікт. Моя мама мене заставляла, а я супротивилася і, і ображалася, і так далі. Але бачите, яка ситуація. Ми завжди маємо ті, тих мам, які найбільше собою концентрують той образ недоліків наших які ми колись накопичили, як, як люди, в різних, тілах, в різних тілах. Тобто тут і зараз в нас є з вами оце життя. Воно найцінніше, бо воно в нас є. Можна скільки завгодно витрачати час на різні регресії. Ви дивіться, не заграйтеся в це. Живіть тут і зараз. Це у вас є. Ви можете скільки завгодно чекати, коли щось покращиться, щоб жити мріями якимись там своїми дошками візуалізацій, да, бажаннями, ждунами, очікуваннями. Але дивіться, не заграйтеся, тому що у вас є тільки тут і зараз. І що буде, залежить від тут і зараз. Те, що було, вже ніяк від нас з вами не залежить, тому не потрібно туди зливати енергію ностальгії. Винесіть звідти уроки, винесіть звідти ресурси, винесіть звідти висновки, і живіть тут і зараз. Так от, до чого я це веду? Тут і зараз ми маємо усвідомити, що наша мама – це та збірна солянка усіх недороблених задач, усіх недоліків, усіх спектрів де ми усіх тіньових аспектів наших, тобто мама завжди проявляє ті риси, від яких ми в собі відвернулися колись. Мама завжди викликає у нас сором в тих елементах якості, чи зовнішності, чи характеру, чи поведінки, якими ми були колись. Мама завжди нас, ну, можна сказати, вибішує або викликає в нас критику, чи викликає всередині нас очікуваннями з таким ну, нам должні, да, от з таким чимось, от таким часто до мам своїх проявляємося. Якраз в тих контекстах взаємодії, наші взаємодії з усіма тими елементами, які назвала земля, тварини, тіло – так, до речі, гроші в тому числі, тобто ресурси, ресурси. Як, ми, як ми відносилися з повагою до плотного Бога Тому що світ матерії – це плотний Бог Дуже часто люди думають, що це зовсім не духовний вимір Це ще який духовний вимір? Це останнє місце, де дух може бути проявлений Це матеріалізація матерія тліє, матерія розпадається і цикл духовного творіння починається спочатку тобто це розсипається просто на зіркову пилюку на такі пазлики з яких знову дух буде робити новий такий віток матеріалізації тому матерія все що ми бачимо це Бог Божественний, це все святе і найсвятішим є наше тіло тому Дарви Божі для своєї родової системи, чи ви наказані, залежить від вашого відношення до мами. А, так, чи в 40 років ви отримуєте а, дійсно благословіння, сітхи, усі види захисту, усі види благ земних і неземних, да? бо неземні – це знання, це розкриття здібностей, нездібностей і, і Вдача, допоки дихаєш, можна це так називати, залежить знову ж таки від вашого усвідомлення глибини стосунків з мамою і в тому числі із вашого прояву себе уже як, як матері по відношенню до своїх дітей. Ось, тобто те, що ви спостерігаєте, наприклад, по відношенню від ваших доньок і синів до вас, так, і вас те щось ображає, чи вам щось здається, ой, я ж не така, чи, о божечки, о божечки, що ж це таке, не, не виходить, там, якісь тірки, якісь кризи, якісь е, точки болю, непорозуміння і так далі, це все її, це все її, цієї дитини університет. І не намагайтеся звільнитися з цієї ролі ректора цього закладу. Будьте в цій керівній посаді, будьте тим, хто направить, будьте тим, хто зрозуміє, будьте тим, хто підкаже, будьте тією, на якій усе негативне здатне закінчитись, і передатися дитині тільки ну, на рівні, як то кажуть, підтримки і знову такої нової естафетки оцієї мудрості, мудрості, життєвої мудрості, відношення всього до всього. Далі, ви не, не зможете втекти, якщо ви вже мама, з цієї ролі. Просто не зможете. А хочеться. Я це, я це точно знаю. У мене доньці 16 років, і дуже непросто живеться цей е, період і моментами хочеться дійсно чемодан вокзал комусь із нас двоїх. Але е, знання, знання дають мудрість і практика, практика, практика, практика, ще раз, практика, проявлена в діях. Приводить до полегшення проживання цих періодів. Є дуже різні періоди виховання в родовій системі. Я думаю, що ці теми можна буде підняти наступних разів на ефірах. 7 років, 14 років, 21-28. Ну, всякі такі етапи. У нас є етапи зрілості душі, зрілості свідомості. Як проявлятися в цих етапах як ресурсна ресурсна підтримуюча так, роль, щоб дитина потім не відігравала оті свої травми через стосунки, як я вже вам казала, з якоюсь жінкою, яку, яка має для вашої дитини ну, спектр поваги, тому що Кожна дитина, яка не змогла налагодити комунікацію зі своєю мамою, вона вимушена, вимушена піти і знайти в цьому світі е, якусь е, материнську позицію, яка дасть їй цю змогу, дасть їй цей шанс відіграти свої кризи. От я вже повторюю, я дуже часто надаю цей шанс своїм ученицям, я бачу це, що вони не могли знайти порозуміння з мамами і знайшли мене на своєму життєвому шляху, і я даю їм цей шанс. Я не, не звільняюся з цієї ролі. І я вас спонукаю, мами, не звільняйтеся з ролі ось цих, знаєте, наждачного паперу в житті ваших дітей, який має, має викликати ефект тертя по алмазу душі, реалізовувати цю місію і в певній мірі Виступати тим кармозакривачем, який не тільки здатен казати, як краще жити, але і здатен усвідомити, що ця дитиночка прийшла в життя уже з внутрішнім конфліктом, з внутрішньою кризою, яка від вас ніяк не залежить. Ви не є причина цієї Кризи. І якщо подивитися на класичну психологію, скільки там ну, маніпуляцій, наскільки бідні нещасні жінки заграються в, в, в, це, от, знаєте, в я же мать, як, як правильно виховати, як те щасливе материнство налагодити, як бути ідеальною, як-як-як-як-як, та ніяк, ви все одно будете наждачним папером для алмазу її душі, цієї дитини, хочете ви цього чи ні? Так, знання потрібні на рівні психології, на рівні стосунків, на рівні комунікації потрібні, але все одно з цієї ролі в певній мірі того, хто викликає в дитині цілий шлейф негативних емоцій, щоби вона проживала цю конфліктність всередині себе, ви не звільнитесь з цієї ролі. Ось. ось хто ми один для одного, ось яка у нас... Головна базова функція на землі між нами і мамами, між мамами і нами, між нами і нашими дітьми. І це стосується усіх дітей, і першої, і другої, і третьої, і п'ятнадцяти, скільки б не було дітей. Вона присутня на землі, бо ви для неї класні ворота в карму. Ось в чому справа. І ви є отим згустком концентрованого більшинства яке найбільше їй в собі не подобається чи з яким вона найбільше всі свої життя воювала чи там втікала критикувала тож коли налагоджується в люблячому союзі оці всі наші взаємодії ми звичайно щасливі до небес коли в нас дійсно проявляється ось ну, на, на практиці життя я сьогодні консультувала чоловіка і ми говорили теж про родові е, теми тому що стосунки з мамою вони впливають на наші фінанси на наше здоров'я е, на, на наші можливості взагалі матеріальні можливості навіть от, е, до мене часто приходять жінки які не можуть завагітніти ну звичайно що я там лікую? Стосунки з мамами, знову, це все от про материнські проекції, як мінімум, земного рівня і задача вивести на контакт з серцем, звичайно, щоб відбулося оце ресурсне комунікування з матір'ю Всесвіту, з матір'ю Всесвіту ми стосунки будуємо з серця починаючи. І як я вже вам казала, не вийшовши з конфліктів з мамою, татом і партнерами, ми не можемо добратися до цього виміру сердечних стосунків з собою, сердечної комунікації з небесним племенем. Якщо ви прагнете дізнатися свою місію життя, стати на путь істинної долі, ви мусите це розуміти без проходження цього трикутника, сюди просто не доберешся. Це буде ложна гра, просто ілюзія. Тому займіться цією темою, займайтеся стосунками з мамами, татами, розпаковуйте свої ці карми, травми, драми і ідіть в це. Так от чоловік, з яким сьогодні говорила, ми розібрали тему стосунків з мамами, там все прекрасно, з мамою і з батьком, а я запитую, а з донькою? А донька вже дуже доросла. А можна сказати, ні і, і тут найцікавіше почалося, найцікавіше, тому що... Найглибшим потрясінням в комунікації на цю тему, бо ну, потрясіння – це завжди відчуття таке на рівні серця, як в в моменті помінялося сприйняття життя, реальності. Я розумію, я це відчуваю завжди серцем. Віднині його життя ніколи не буде попрежнім. Да? От. Я йому розповіла про, про важливість, важливість проявляти е, таку, знаєте, розкіш турботи безпричинної турботи про, про дівчинку вже зараз забігаю наперед і, і розповім вам про стосунки з татом трішки але можливо це буде такою фундаментальною подложкою до наступного ефіру бо саме на ньому ми про це продовжимо говорити про стосунки з батьком так от, я йому сказала таку штуку ви маєте постійно нагадувати своїй дорослій доньці спонтанними проявами подарунків, уваги, запитом, дай номер карточки, просто так тобі щось хочу перечислити, щоб ти на себе витратила, чи елементами спонтанних букетів, чи дзвінків, на рівні я бажаю тобі гарного дня, Говорю, це ваша батьківська роль на землі. Ви маєте дівчинці весь час нагадувати про те, що вона – дар Божий. Дар Божий. Якщо ви хочете бути Богом на землі, бути провідником духу чистого чоловіки, то ви маєте весь час дівчинці, якісь дівчинці, дівчині, жінці, всім жінкам довкола себе, нагадувати, що вона – дар Божий і тоді Дух Божий буде через вас проходити проходити з великою честю ви будете завжди успішні завжди здорові завжди величні завжди в повазі завжди Ви будете завжди ви будете в вічності але це треба робити і це треба знати. І коли ти цього просто не знаєш, банально не знаєш, так формуються стосунки з емоційним тілом. Жінки так формується щаслива жінка на землі, яка потім оцю щедрість свою через емоційне тіло вона розкриває своє чуттєве тіло, і їй не треба потім ходити шукати, як з себе Себе, своє серце розкривати, тому що вона за дитинство, за такі стосунки з батьком розцвітає до щасливої дівчини в автоматичній формі. Я зараз затронула цю тему, тому що дуже так, знаєте, як почала бігати по цьому вольєру тільки мама-діти-діти-мама, діти, діти, мама, ніби там тата взагалі і немає, і він ніякого відношення до формування особистості немає. і має ще яке так от на рівні оцієї матеріальності прояви спонтанної турботи спонтанної небазової базова турбота то взагалі ваша функція на рівні плінтуса тобто мова не йде про те ти голодна ти сита тато дай мене тут грошей не вистачає позич там чи я тут машину хочу купити можеш допомогти та це взагалі не не, не обговорюється Всякі запити на рівні прохання – це, взагалі, базова задача. Але мова йде, мова йде про е, спонтанне нагадування, що ти в цьому світі дар – Божий, дар Божий. І е, так, ну, забігла, бачите, так цікаво якось. Ну, захотілося з вами цим поділитися, бо, по суті, це була тема сьогоднішнього мого діалогу. І настільки, настільки глибоко бачу важливість ну, донесення цих простих речей до, до людей. Як вам резонує ні, ті, хто чоловіки, можливо, зараз слухають, жінки, чи е, резонує вам, дівчата, на рівні, ну, десь, можливо, аж до сліз? Бо, можливо, з вами так не вели себе, можливо, з вами так ведуть себе по цей день ваші татусі, ваші батьки. У мене такий тато, у мене просто дійсно дух Божий в житті проявляється, тато саме так. І я вам хочу сказати, що щоб так було у нас на рівні стосунків матерії нашої матерії з духом святим, ми маємо бути відкриті до таких стосунків, ми маємо на рівні серця дозволяти нас нас вважати даром Божим, ми через травматизацію своїх стосунків з мамою не приймаємо себе безумовно, ми себе не любимо. І тоді у нас не можуть скластися гармонійні стосунки з Богом, з батьком, з е, аспектом творця. Ми не можемо жити щасливе життя. Все починається з простого все починається з простого тож любі вже добігає мій ліміт мій таймінг на плани цього вечора бачу що проговорили дуже глибоко що вам цікава тема чи хотіли би ви продовження таких діалогів напишіть буду по можливості до вас виходити і про все це цікаво говорити і нагадую, що питання, питання задавайте про відповіді на ці питання з позиції «А як би я зробила на твоєму місці?» Я готова озвучувати ну, без прямих ефірів, а просто в прояві сторісів, можливо, якихось коротких відео, відеорілсів. Побачимо, як це краще буде реалізувати. Ну що ж, стосунки з мамою неможливо переоцінити, можливо, це тільки хіба недооцінити. Я бажаю вам щасливого материнства. Якщо ви мама, вашим дітям наснаги їм вже пощастило, бо ви та, яка шукає, яка чує, яка практикує. Вам бажаю гарних стосунків з вашими мамами. І... Назріває день, який ми називаємо День Матері, тож я всіх вітаю. Нехай кожна людина Землі, як дитина цієї планети, завжди відчуває себе люблячою, люблячою дійсно, як дар Божий, любимою, в безпеці, в гармонії, в балансі, в щасті, в своїй тарілці, серед своїх, усіх вам благ. До зустрічі. Дякую вам.